نادي شاف نفسه على حبابه ورأسه كبر يا عامل اهل الوفاء والود للخلف يدور على هشره خطر اياك من عاشقين الكبرياء والغرور لا طنش وخلاك على درب الوفا ما استمر وخلى روحه يا ضيم وقلبك صبور يشاف نفسه على احبابه راسه كبر يعامله للوفاء والود للخلف يدور الشاب نفسه على أحبابه ورزقه كبر يا عامل أهل الوفا والود للخلف يدور يعطيك ظهره وبالحاله انشرد خبر اياك من عاشقين الكبر يا والغرور يعطيك ظهره وبالحاله انشرد خبر اياك من عاشقين الكبر يا والغرور احباب ورسى كبر يا عامل اهلي الوفا والود للخال دار طنش وخلك على درب الوفا ما استمر خل روحك رياضية وظلباك صبور منش وخل ولا درب الوفا مستمر وخل روحك رياضية وظلباك صبر حتى ولو كان نسخة من صبر نفسي عزيزة وقلبي على الكرمه غيور، حتى ولو كان نسخة من صفة الغمر، نفسي عزيزة وقلبي على الكرمه غيور، <تصفيق> شاف نفسه على حفاظه ورزه قمر، يعامل أهل الوفاة والود للخلف دور. خاطري قولوا له انه جمر حتى ولا زال باقي الجبس فوق الكسر واللي كسر خاطري قولوا له انه جبر حتى ولا زال باقي الجبس فوق الكسر سألكم علينا بلغوا هالخبر قولوا له احوالنا من فضل ربي سمور قولوا سألكوا علينا بلغوا الخبر قولوا له احوالنا من فضل ربي سبور شاب نفسه عن احباده والرساء كبر يعامل أهل الوفا والود للخال في دور ووضعنا في زمان المختلف مر والمعنوية لدينا معنوية صغر ووضعنا في زمن المختلف ما استغر المعنوية لدينا معنوية صغور ماذا نفسي الحذر يلقى بذنما الحذر اياك تغضب وتتهور ببعض الأمور ماذا نفسي الحذر يلقى بذنما الحذر اياك تغضب وتتهور ببعض الأمور شرق نفسي لعال أخباب الله سكبر حرم اهل الوفا والود للخالف دوم احرص على صاحبه المتميز المعتبر تبهدله بالوفا نفس الشعور احرص على صحبة المتميز المعتبر تبادله بالوفاء والود نفس الشعور ولو تكلمت لا تتكلم الا درر خلك مميز وكن دايم بطبعك فاخور ولو تكلمت لا تتكلم الا درر خلك مميز وكن دايم بطبعك فاخور شاف نفسه كباب يا اهل الوفا والود الود للخل في كل الاحوال خلك ذيب بالمختصر حارس ديلا من جانب أحمد قصر بكل الأحوال خلك ذيب بالمختصر عريس بي يجد من جانب أحمد قصر انظر على بعدي لو حبيت وجهة نظر يليق في شخص أبو نادر أمام الحضور في نفسه نفسه وينحها بأرسه كبر يعامل أهلي الوفا والود للخار بسرك بشر ترى النشامات تموت اسرارها في الصدور خليك غامض ولا يعلم بسرك بشر ترى النشامات تموت اسرارها في الصدور اخلص نواياك وامن بالغباء والغدر ادي فروضك وكن لله حامد شكور، خلص نواياك وامن بالغضا والغدر، ان فروضك وكن لله حامد شكور، شاف نفسه على احبابه ورأسه كبر، يعامل اهل الوفاء والود للخلف دور.